Πάτατο! Όχι πάτατο! Εσύ θα χάσεις την ευκαιρία να δείξει πώς ξεχωρίζεις, μ? Τι θες, τσόκο κουλ? Κάτσε να δεις τώρα, θα στο το φέρω με τον drone. Ε! Ξεχωρίζει για τις πατέντες σου και θέλεις να τις κατοχυρώσεις. Οπα! Αν νιώσεις ότι ξεχωρίζει και δεν χάνεις ποτέ την μπάλα, για πέτα. Ένα συντέχνες θέλεις να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, όπως εγώ, και να γευτείς ξεχωριστές γεύσεις, όπως εγώ, μ? Να σου πω, αυτό βλέπω και εσύ ξεχωρίζεις. Μπες στο ξεχώρισε.gr, δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό του ChocoCool και συνέχισε να ξεχωρίζεις.